زيت. زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد الفريخات زيد اجي اجي. جو صباح زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد الله. ها ها ها ها كولوا يا ماروسكو تحياتي لكم سيدي الاعزاء جميعا نشكركم على الوفاء ديالكم ونشكر كل من ش... تشارك معنا وكل من زارنا اول مره تحياتي لكم جميعا سيدي الاعزاء سعد الله صباحكم صباح اليوم صباح صباح زين سبحان الله العظيم جو واعر رائع ها نصور لكم ان شاء الله الجو يلا مشي دي الاحبوا معنا الفيديو حتى للاخير كاين ما يتشاف ان شاء الله الجو زوين هو الاول اللي عجبني انا يعني ان شاء الله احنا غادي للسوق إن شاء الله نصور لكم الأثمنة ديال المواشي و معكم أجواء السوق تحيتي لكم جميعا تحيتي للمغاربة جميعا كل أي واحد أي مغربي تحيتي له جميع العرب جميع العرب تحيتي لكم ش... شكرا لكم شيدي الأعزاء جميعا تحيتي الناس الجالية المغاربة المقيمين خارج الوطن تحيتي لهم صراحة كاين ناس معنا ن... مغارب اخوتنا تحيتي لهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مشايدي الله عز وجل السوق ان شاء الله الله السلام جو سبحان الله كاين باب بابا سبحان الله صالحات الصباح مشايدي الله عز وجل جو جو واع صافي، حنا قربنا السوق مشاي ديال الأعزاء، ندخلوا السوق نشاركوا الأثمنة، باه تحياتي لكم جميعا، هيتي لكم جميعا اليوم كنتواجدوا في السوق بمدينة سمارة تحياتي لكم جميعا مشاي الأعزاء، اليوم السوق زوين تبارك الله، المواشي والجو واع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير موجود الحمد لله خصاسي تحياتي لك الخصاص الله يحفظك انا الخروفه مليحه كلشي كاين تعال لينا اخويا الخصاصي انا 20 18 18 20 الله يسر لك اخويا الخصاصي عنده السلعه اليوم زينة بارك الله وصلنا الحمد لله كاين الحمد لله اللهم بارك يا رب خير الحمد لله حمدي الله عزاء شحال هنا السخاس شحال هنا الثمن ها الحمد لله الله كاين الغلا وكاين الخير الحمد لله. اللهم بارك يا ربي. شاي لي الله يعزك نشارككم معاكم السوق من الاقاليم الجنوبيه مدينه سمارة تحييت لكم شاي لي الله يعزك جميعا بخير الحمد لله السوق اليوم. كي تجي 15 14 الحمد لله يا ربي. منين المرقد منين المرقد ديال هذو أهوه نزه حسن مرقد ديال ال... سوس. ديال السوس هادا. سوس هذا سوس اه الأقاليم سوس هذا الأقاليم الأمازيغية خير الحمد لله يا عبد الله على السي نور الدين لهاد الخو الله يبارك فيك لحفظك أ السي نور الدين أهو معنا تحية أبي جاعي تحياتي لك أ خويا ياك أ زيان تحية سلام لا حفظك. سير الله هذيك لا دا الله بزاف سير الله يرحمنا الله يرحمنا الله يرحمنا. الله يرحمنا الله يرحمنا الله خمسة عشر 15000 ريال حوليه هذه لا خروفه فراح. اه ولا سداسيه واش آه. بقى صغيره إيه صغيره, صغيرة, صغيرة. فر قال الله فيك لا فريتها. الله زوينه الله هذه بقا مخيره هي الله يسهل الخصاصي تحياتي السلام عليكم، بخير الخير تا لنا الخير هادو 52 ألف ريال سبحان الله العظيم، هاد هو أمه ولا؟ آه آه سبحان الله السلالة هادي خويا هاد السلالة هادي راه لا السلالة هادي ديال اش إفريقيا ولا ما لا إلى خير تبارك الله، 52 بجوج؟ بارك الله ####جدي أو مازال كتقول ستين ألف ريال الله يسهل ليك أودي هذا هداك على مولانا شيء زيد... أنا خمسين ثابته فيهم خمسين ثابتة اثنين وخمسين الله يصيرا واحد تقطعت الله يرحمه في هو العقدة لا تقطعت لي العقدة مشة في حال هدوان الله الله زينة حميد سليمان. يا راماتي سليمان. الله حفظك باي بارتك. خمسة واربعين بجوج. اه. خمسة واربعين الفريال بجوج. لا باينة. باينة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله يسترسي حميد الله ييسر ليك أخويا الله أحبك الله# الله# لا على حميد الله أحبك يا الدين ولا مزل. الله أخويا حميد الله <تصفيق> زين الله يسخر لنا اوليات مشيتي لها عزا زين الله. يسخر لنا العزام الله ماشي لا اللي كاين يلاه الله لا يسخر لك لا سي ميلو الله يسخر لك الله يسخر الله الله لا لا يلا يلا شحال هي كاينين 11 اه 44000 ريال لا لا شحال بيه؟ قول لك خليهم 11 11000 ريال ريال لواحد ما طالب في الثمن الله يسخر له غير الجديد صغير الله يلا غالي يا اخي شفت هذا الروي صغير ب 7000 ريال الله يبارك الله يسر له ابصار الله يسر لكم اخويا كاين الثمن اخي الثمن الواط الله يلا الثمن هذا المعيزه ديال ما هذا المعيزه مشي ديال الاعزاء شراها مولاها ب 22000 ريال 22000 ريال والده <تصفيق> دلينا هاد الخيرات اه خير تبارك الله النعجة يووب شحال 30 ألف ريال بجوج باش بيتبيعهم الله يسخر لك خويا يووب زينة تبارك الله خير يوبي. اه اه الفم ديالهم ما مساكنة آه دي دي شوية ما الحوليات؟ الراجل اللي من اه دي الحسين اه حوليات زينة عرفت شنو يقول فيهم؟ ستة وعشرين خمسة وعشرين. ستة وعشرين خمسة وعشرين حوليات زينة تبارك الله. الله ما تسوقتيش خي يوب. سوقتك سيمانة. ديك سيمانة. مش دي, دي السوق اه. السوق ريحتي. اه الطريق. طريق, طريق حركة قشن. كانت الصايره الله يكون في العون وبيه خيوب. يوب. الله يصلك يوب. الحبيب. مين منيح هاس حبيب ترى ماشية كان بغير مليحة. ما له دكسي وهذا ترمينا الحبيب جالي ناس الخيرات هاد هو عطاهم هاد نعاج الوحدة ولا بجوج. بجوج جات الله يا تبارك الله والله يسخر لك الحبيب مليح 28 28 اللي عطاهم جوش <تصفيق> <عشرة دلنة> <تصفيق> لا لا لكن. مسنين في سننا الحبيب مسنين في سن مسنين في سن آه جمعات جمعات زق سامك لا هي عندي جمعات الله يسخر. الله <تصفيق> <تصفيق> آه ايجا في المنتخب الحبيب المنتخب ياك الله يارجع لنا المنتخب بحب المنتخب كان المنتخب شحال لعب منتخب. ياك غدا آه لاعبين ان شاء الله را غدا لاعبين ان شاء عايز. الله غدا <تصفيق> ان الله نعم الله الله أنا هبيده هذا الله يعمرها دار السقيده زين هذا الراجل والله شوف غالانسان غا يضحك حتى انت كاين شحال ديال الطريق من الناس ويجيب ارض الله وليدي الله يا حبيبي الله العالم صافي قلت لك قلت لي كي المنتخب المنتخب زين. كان أنا عزيز عري قرا جمي اللي كان معنا في الوداد. Yeah. يا. توداد يا الحبيب. أنا ودادي يا. ااا وداد يا خو. ودادي تلموت. الله يلاه و... و... يلا بصحتك يا الحبيب دايما ولكن مشى للمنتخب حنا ما عندهم مشكل مزيان نتمناو له التوفيق الله له التوفيق ان شاء الله والله يشافي لي <تصفيق> امين يا ربي امين يا ربي يا وداد الحبيب لاحظتك آمين المغرب ديما المغرب ديما المغرب ديما الخير راجعتي 11 آيه. السي... 11 في العطي والبيع ديالها شحال السيمو 13 ان شاء الله الله يخليك ابا الله يخليك تحيه للسيمو تحيه السلام تحيه اخويا الله الى مسكين اوكي يجيش للسوق اه كيتقداو تحيه مسكين انا اخويا السيمو تحيه داربي لا حبيب. برك الله داربي داربي الله الله يظهر مارتين الحبيب انا الخير الوحده تبارك الله والله افتك الموسيه المعلومه الله تبارك الله حوليه الله يسخر سنور الله يسخر أخر. هلا وانتوا هلا بهم والله بهم الله يسخر سن الدين الله يخليك خويا الله يسخر لك <تصفيق> ست. خير موجود مشايدة لاعزاب الاقليم الصحراويه كميشرجع اللهم بارك <تصفيق> دارفيده قا دارفيده صحي الناس دارفيده خو من السماره المدينة دارفيده الله يستر قوي هذا الشيء غاديين للماريه صاحب الجزائر هذا الشيء هذا الله يخليو للجزائر ياك هذا الشيء ماشي كاش الله يسخرها الله يسخر خير بارك الله في لي الاعزاء يوم كنت واجد <تصفيق> الله الطاهر الحبيب للعالم صافي الله الاعزاء اليوم السوق مدينه السمارة الاقاليم الجنوبية اليوم 30 شهر 11 2022 اليوم اربعاء تحياتي لكم جميعا مشاهدينا الاعزاء الاجواء السوق جو رائع آه... يعني... تبارك الله شوف الضباب فوق الله ف... يبارك فيك آه جو جميل كي جاك المنتخب اخي هشام فيلح يا... ياك المنتخب زين زين الحمد لله اه لا صافي واش بان لك في الماتش ديال كندا ان شاء الله يجمعو رسوم يلعبو كما لعبو هذا الماتش اليوم راه غادي يكون الله يوفقهم ما اه مازال مازال الله يوفقهم امين تحيه لك خو هشام فيلح الله يحفظك اه زمي لنا يا سيدي. اللوزه مازال ما عطاوها بالك. يلاه نزل يا سيدي. اللوزه يلاه جابوهم يلاه جابوهم عبد الرحمن. يلاه جابوهم. خلي خليها حاجة شفتوا أولادنا جات زينة تبارك الله. ثلاثة ثلاثة. تبقى تا لنا اللوزة أسي عبد الرحمن. على مولانا. الله يسخرها الله يسخر لك. لا لا جات زينة تبارك الله. الله يسر لك. لا ناقصه وحدي اه مانه جات بارك الله بارك الله اخي هذيك يلي أنت نقول لي يعني انا ريقل 40000 ريال ثلاث <تكتبه> ده ده <تصفيق> سوق. سوق اه جات ياسين 40 ألف ريال ثلاثة لا السوق السوق 42 والله انا ما هاني هاني عبد الرحمن ضروري يعني. هاني زينه اليوم تبارك الله استاذ عبد الرحمن لا لا السوق زوين الله لا السوق بارك الله. اثنين واربعين تبارك الله 42 وصلت 42 خسنا غادي 50 سي عبد الرحمن اوف في الله الا عطاونا ياك غنقاد نشاور مع الاولى ها زينة مزيانة تبارك الله ياك السبع عاود تحياتي لكم من هنا كينتهي الفيديو الناس بدات كتمشي ومن هنا ان شاء الله يا ربي غادي نسير الفيديو الى فيديو قادم ان شاء الله من حداد الخير تبارك الله هنايا كينتهي الفيديو السوق بدا كيخوم مشاهدي الاعزاء والى فيديو قادم ان شاء الله